чи можна використовувати цементно-піщану е, штукатурку всередині житлових будинків або лише кімнат. Дякую. Е, Дивіться, Іван, багато разів я відповідав на це питання, відповім ще раз українською мовою. Ніколи не пишіть в питанні, а можна? Я не ваш батько. Щоб казати, ні, не можна. Не можна то можна. Це ж ваш будинок. От якби ви в моєму робили, я б сказав, ні, не можна. Не можна. Тому що цей розчин, чисто цементно-піщаний, він не впитує вологу. Тому на ньому, якщо стіна буде трошки холодніша, наприклад, це буде зовня стіна, ось, то на, ньому, на ній буде дуже велика кількість конденсату. І тому на цементно-піщаних стінах швидше з'являється оця ось така, ось таке, липке, скліске, таке, ось гидотне на ось коли його торкається, воно таке, гидотне на цей грибок. Гадость повна. Тому в старих нормах, котрі, на жаль, вже не є дійсні, було сказано чітко. Не можна. В житлових будинках не можна. Це перше. По-друге, зазвичай Штукатурили із візковим, або із військово глиняним, або цементно-глиняним, або цементно-вапняним. Ну, вапняно-глиняним, там, і так далі. Тому, коли людина не розбирається, вона кожен із цих розчинів називає цементно-піщаний. Тому що візуальна різниці вона не бачить. Розумієте? І я не знаю, що ви от під цим під цією фразою собі там миркуєте тому що е, якщо все ж таки наприклад ви берете цемент е, вражений пісок а в овраженому піску дуже велика кількість може бути глин, глини глини глинистих часток то у вас вже буде розчин цементно-глиняний розумієте і він тоді буде трошки гігроскопічний це буде краще але все ж таки глина вона не повишає лужність розчину і тому ну не, не, не дуже гарно тому що все ж таки ізвість вапно це повищає лужність і тому краще стійкість до всяких грибків Тобто есть Рощин розчин він ну, якщо там якась органіка, бактерії чи щось там з пісочком попало в розчин то воно його дезінфікує не забувайте про це тому я вам все ж таки раджу Розглянути так званий складний розчин. Складний розчин – це цементно-вапняний розчин. Зрозуміли? Складний, тому що два в'яжущих – повітряне вапно або глина, і водний в'яжущий це цемент.